U ovom videu ćemo vam pokazati kako da nađete približnu vrednost korena nekog broja. Recimo uzmemo koren iz broja 2. Dakle, mi znamo da se dva nalazi između dvoja, koja dva prirodna broja koja imaju korene, između 1 i 4. Dakle, gledamo samo brojeve koji imaju koren, prirodan broj, a to su 1 i 4. Što znači da će se koren iz 2 nalaziti između korena iz 4 i koren iz 1. Odnosno, s obzirom da je koren iz 1 je 1, a koren iz 4 je 2, koren iz 2 se nalazi između jedinice i dvojke. I sad, podelot na brojem na pravi između 1 i 2 mi možemo podeliti, dakle, na brojevi 1,1,1,2,1,3... 1,4, 1,5 i sve tako, dakle, do 1,9. I sad mi gledamo koji kvadrat od ovih brojeva se nalazi, dakle, između 1 i 2. Dakle, mi prvo tražimo kvadrat koji će preći broju 2, dakle, koji prvi prelazi broj 2. I s obzirom da mi kod kvadriranja smo učili i znamo da 15 na kvadrat je 2,25, Dakle, ja u prilike znam da će se meni koren iz dva naći između 1,5 i 1,4. 1,4 je 1,96, a 1,5 je 2,25. Dakle, nalazi se približno između ova dva broja. I sad kako ćemo dalje naći i kako možemo da zakružimo na jednu decimalu, pa tako što pronađemo i sledeću decimalu. I sad uzemo ovaj manji broj i dakle, delimo opet 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45 i tako dalje. Dakle, uzimamo neki za koji mislimo da ćemo odgovarati i pomnožimo ga sam sa sobom. Uzet ću prime recimo prvi broj 1,41 puta 1,41 i množimo. Dakle, kad množimo sa jedinicom samo prepišemo. 4 puta 1 je 4, 4 puta 4 je 6 na 6 1, 4 puta 1 je 4, 1, 5 i opet imamo 141, dakle 1. 8, 1 i 6 i 7 i 1, 8, 5 i 4 i 9. Dakle, ovo je 1,9881. Delujeme obećavajući, javamo da proverimo 1,42 puta 1,42. Koliko će mi to ispastiti? Ukoliko pređe 2, dakle to je između ta dva broja, a najvjerovatnije hoće 2 puta 4 i 8. Dakle, ovo je samo malo dosadno zato što morate da množite jer, rekli smo dakle, ovo je u slučaju da nemamo Digitrone. 4, 6, 1, 2, 6, 8 i 2, 10 i 11 i ovdje će biti 20, dakle 2, 0, 1, 6, 4, što znači da se nalazi između 1,41. I 1,42 što znači da kada bi ovo zaokružila na jednu decimalu, to bi približno bilo 1,4. U slučaju da vam trebaju dve decimale, onda ćete morati i dalje da se namučite. Dakle, tražiti između brojeva 1,411, pa zatim 1,412 i tako dalje do 1,419. I onda bi morali da množite svaki broj sam sa sobom da otkrijete, dakle, približno, dakle, da dobijete ovako između dva približna broja. Dakle, da jedan pređe dva, a da drugi bude odmah ispod i onda gledate taj manji broj.